днешното видео ще говоря за най-добрия метод за възстановяване, пренебрегван от милиони хора. Да започваме! <плес> И така, време е за ново видео, ново видео, което не бих казал, че ще бъде точно на тренировъчна тематика и че може да се вкара в тези рамки, а по-скоро е един глобален проблем, който за съжаление с времето се задълбочава все повече и повече. Както сте разбрали от заглавието, в това видео ще говоря за съня ще споделя някои добри практики, как да повишите качеството му, кои са възможни причини да го влушавате на дневна база и как той би повлиял на спортните резултати. Като за начало ще поговоря за моят опит Съня. Истината е, че аз самия съм го пренебрегвал и то в годините доста, въпреки че сме да твърдя, че заради различни избори в ежедневието ми той е сравнително дълбок и пълноценен. И интересът ми към съня започна да се проявява в момента, в който започна да става малко преди 5 часа сутринта, за да мога да правя сутрешните си 15 км преди работа. За да мога да го правя здравословно, а не да се закопая, трябваше да оптимизирам няколко фактора за щастие, не много, та да мога да продължавам с тази дейност. Вече като се добавят и в някои дни колес след обед, особено сега, както времето се почва да се подобрява, това означава двуразови тренировки и възстановяването излиза на още по-преден план. Съзнателното подобряване на съня може да има много голям ефект не само върху спортните постижения, но и в общ здравословен план, както гледна точка на физиология, така и от психическа гледна точка. Липсата на хубав сън може да отключи толкова много проблеми, че ако тръгна да ги изборявам това видео ще стане поне 2 часа. Смея да твърдя, че една от основните причини да бъда толкова постоянен с видеята и да качвам всяка седмица, а в някои седмици дори и по две, се дължи на добрия сън, който е и пропозиционален на нивата на креативност и то специално заради една от специалните фази на съня. Говорейки за фазите, сега няма да навлизам толкова надълбоко в същината на самия сън, но основните фази са ясни на повечето хора. Една от тези фази е така наречения дълбок сън. Той влияе най-много на скелетно-мускулното възстановяване, тъй като тогава се секретира най-много хормон на растежа, както и хормонът пролактин, който е свързан с работата на имунната система, метаболизма, съответно щитовидната жлеза, инсулина и още редица хормони, но само тези, които изброих, ако ги редуцираме, то цялата физическа дейност ни отива под дявол. Друга позната фаза е така наречения ремсън или rapid eye movement. Тази фаза е свързвана с когнитивното възстановяване паметта, мозъчната пластичност, т.е. адаптирането към нови преживявания, заочавания и умения. Дори не искам да навлизам в емоционалната регулация, секретирането на серотонин и норепинефрин, Хормони, които са супер тясно свързани с емоционалните състояния и особено депресивните състояния. Същото е и за поддържането на нормални нива на тестостерон за мъжете и още много, много други. Тези, както и другите фази, имат тясна последователност с повечето случаи, която е на база на циркадните ритми в организма, които съществуват чак до клетъчно ниво. Повечето от вас съм сигурен, че са чували, че най-ползотворен е съня преди полунощ. Това е доста общо казано, но ако си лягате нормално, да кажем, към 10.30 вечерта, а в някои от дните стоите до 1 и си лягате по това време, то това не означава, че съня ще ви бъде същия. Както ако си лягате в 10 и просто решите, че ще станете по-късно, лягайки си в 1 часа. Почти сигурно е, че ще изпуснете доста голяма част от фазата на дълбокия сън, тъй като тя настъпва приоритетно по-рано през нощта и това, което ще ви остане в повече, е така да се да каже лекия сън. Както и ремсъня. Естествено, човешкият организъм не е машина в която от 22 до 1 часа да кажем се случва едно нещо, после от 1 до 4 се случва друго нещо и така нататък и всичко да е под обзнаменател, но термина на ваксване на сън не съществува. Именно за това, на времето заспиване е от наистина много, много важно значение. Да се случва колкото се може по-често. Естествено, не всеки път е възможно поради ред причини, но се стремете да го правите колкото се може по-регулярно. Сега, кои са част от факторите, които влияят пагубно на съня ви? За съжаление, един от най-силно най изразените 3 милиони хора е консумацията на наркотици като алкохол и кофеин. Сега, разбирам, че наркотик е малко силна дума, но кофеинът наистина си се води психотропно вещество, т.е. такова, което влияе на централната нервна система, променяйки възприятия, усещания. За него ще направя специално видео, тъй като е много интересен елемент, но накратко, когато пиете кафе, енергийни напитки или всяка напитка, която има кофеин, този кофеин блокира аденозина в тялото. Самия аденозин е невротрансмитер, който ви кара да ви се спи, когато му дойде времето. Малки дози кофина може да ви повиши настроението, мотивацията, когнитивната функция и да ви накара да се чувствате много по-добре. За съжаление обаче, тези ефекти са краткотрайни и за да се ги възвърнете, ще ви трябва нова доза кофеин. После пак и пак, докато не привикнете и не ви трябва повече и повече... Да, това честно казано звучи като наркотично вещество. При по-високи дози, т.е. повече от едно кафе на ден и той пито рано сутринта, шансовете за влушен сън нарастват драстично. Живота на полуразпадна кофеина в организма е някъде между 6 и 8 часа, което би било достатъчно да се изчистите в рамките на деня, ако го приемете сутринта, но пак при положение, че е само една доза. Ако след обед ударите още едно-две кафета, нещата стават леко тегови. Повече за кофина и за това как да го използвате, обаче във ваше полза ще има в следващото видео, тъй като както казах, наистина е много интересна тема. Друг фактор е консумацията на алкохол. Това също е много интересна субстанция, която дори за повечето хора всъщност е спомагателно средство за заспиване, особено ако нервната ви система е превъзбудена от кофеин, от общите спрез и така нататък. Но за съжаление този фалшиво иницииран сън в действителност не е никак продуктивен. на алкохол и съответно след това заспиването ви поставя в едно полузаспало състояние и предразполага да имате къси но многократни събуждания през нощта, което няма да ви позволи да навлезете в съответните стадии на съня. Както и при кофина, и тук умереното количество е препоръчително, т.е. около една чаша вино, половин литър бира, но не повече. Знам, че това с кофин и няма да се хареса на повечето хора, но какво да се прави, това е положението. По време на тренировачен процес, ако тренирате усилено, тогава има и реалната невъзможност, пък и съвсем да се заспи поради претрениране. Това се дължи на нарушаването на баланса на автономната нервна система и изпадане в състояние, което постоянно активиран е симпатиковия дял, което ви кара да сте в постоянна бойна готовност и невъзможност да се отпуснете. Сега, за да навлезете в такова състояние заради трениране, абе, баяш трябва да се постараете, но при повечето хора тази невъзможност за въобще заспиване се дължи на всекидневния стрес. Медитацията, дълбокото ритмично дишане преди сън, помагат наистина на много хора да заспят по-бързо. Никога не бих препоръчал да посягате към някакви лекарствени препарати, тъй като и тук, както и при другите, те просто ще ликуват симптомите, но не и първоисточника, а в дългосрочен план това наистина не е оферта. С съня максимата, качеството преди количеството е наистина в пълна сила. Малките промени в живота ви, цел му, ще имат на голям отзвук и съм наистина сигурен, че самите вие ще се очудите как е възможно наистина да има такава разлика, когато се наспите. Та да, това е всичко за днешното видео, наистина Съня е нещо много много важно и когато говорим за подобряване на спортната форма, той още в самото начало трябва да се вземе под внимание и да се определи дали наистина е пълноценен. Други методи с които да подобрите Съня, които са все общо познати, но все пак ще ги кажа е, да спите в прохладна стая и то с температура между 17 и 20 градуса. Стремете се да бъде колкото се може по-тъмно. А когато станете гледайте да се облъчите с слънчева светлина. Тъй като, както казах в предишно видео, ще рестартирате вътрешния си биологичен часовник. Нивата на кортизол ще се повишат, нивата на мелотонин ще спаднат. Нивата на аденозин също ще спаднат. Ще бъдете готови за деня и когато настъпи вечерта, ще ви се доспи много, много по-бързо. Също така, преди да си легнете, се опитайте да ограничите колкото се може повече използването на устройства с някакъв екран, т.е. по-малко синя светлина, като вместо да си гледате инстаграм на телефона, може да се захванете с някоя книжка. Това е за сега от мен. Ако видеото ви е допаднало, дайте едно палче нагоре, абонирайте се, тъй като предстоят нови видео на тренировъчна тематика и ще се видим от следващото. Айде! Чао-чао!